Jag tror vi behöver undersöka vad, vad vill våra brukare ha ute mer på ett annat sätt. Och jag tror att det här är ett väldigt bra sätt att göra det på. Det är inte bara en metod utan det är ju ett förhållningssätt. Alltså hur man ser på tillvaron om man ser på användarna som en resurs och en tillgång eller inte. I en tid när resurserna minskar och behoven ökar så är det viktigare än någonsin att all offentlig verksamhet verkligen ser till våra invånarens behov. Att vi använder våra resurser till verksamhet som verkligen gör skillnad. Som ett sätt att möta de här utmaningarna har Sveriges kommuner och landsting startat Innovationsguiden. Ett stöd i att förnya er verksamhet tillsammans med dem som ni riktar er till. Innovationsguiden kan användas av alla typer av offentliga aktörer som vill stärka medarbetarnas innovationskraft och tillsammans med invånarna samskapa nytänkande lösningar. Vi är efter metoder och verktyg för att utveckla våra egna arbetssätt helt enkelt. För att, framförallt med målsättningen att komma närmare medborgarna och våra brukare. Utan att det kostar en massa pengar, utan att det är långdragna processer. Och det blir också väldigt tydligt att snabbt kunna visa på någonting konkret i verksamheten. För de grupper som tar stöd av innovationsguiden handlar det om att på djupet undersöka och förstå behoven hos patienter, klienter, boende eller vem man nu riktar sig till. Sedan utvecklar man idéer och koncept som testas tillsammans med brukarna. Förstå och samskapa i flera steg. Man kryper under skinnet på ett annat sätt. Att det var väldigt roligt och väldigt jobbigt också. Men att, att verkligen försöka komma ner i deras skor på ett annat sätt. Och hur mycket det gav. att det var inte bara, Vi fick ju inte bara svar på våra frågor utan även mycket kunskap runt omkring. När personalen blev delaktig och när de började intervjua patienter, det kom det bara blommade upp. Och, och vi var eniga och fulla av energi och motivation. Och väldigt entusiastiskt kan jag säga efter det. Att delta i Innovationsguiden innebär att ni får flera olika former av stöd för att kunna utvecklas tillsammans med dem ni tillför. På innovationsguiden.se finns ett digitalt stöd med arbetsmallar och filmer öppna för alla att ta del av och grupper kan jobba på egen hand. Vi har både kortare utbildningar och längre utvecklingsprogram där ni tillsammans med andra offentliga projekt lär er testar testa på olika metoder som ni kan vidareutveckla på hemmaplan. Vill ni snabbt få förståelse för arbetssättet och konkreta verktyg har vi utbildningar på en eller två dagar, både för er som arbetar i verksamheten och för ledare eller politiker. Om ni deltar i något av våra utvecklingsprogram arbetar ni med en konkret utmaning och får under nio månader stöd genom både fysiska träffar och en coach som är specialiserad på tjänstedesign i offentlig sektor. Idén med coaching är väldigt, väldigt bra. Att man har tillgång till en coach som man kan kontakta och bolla sakerna med. Det har varit betydelsefullt för oss på flera sätt. Vi har ju bara fått positiv respons på det, både från personalen och framförallt från brukarna. Vi har haft väldigt roligt under resans gång, vi som har jobbat med det. Och vi har ju kommit varandra väldigt mycket närmare. Vi tror på att kraften att förnya och förbättra verksamheten finns hos er och era invånare. Med hjälp av innovationsguidens metoder kan ni använda era resurser för att förändra vardagen för era brukare. Och just det här att man testar och får tänka nytt och tänka lite vitt och lite brett och lite så här. Och sen så trillar det ner i någonting som blir någonting bra. Men att det har varit ett väldigt roligt sätt att jobba. Vill du veta mer om innovationsguiden och se vilket stöd ni kan få i ert utvecklingsarbete? Gå in på innovationsguiden.se